يا اخي ما بعناش، ايش الحل؟ ايش ما بعناش؟ هذه الساعة الآن؟ احنا بخط سريع، وتزيد الساعة ما يشتروش، يشيح حالي بس. يا أمير اصبر، عدنا ما بعناش، خلينا نبيع بعدين نروح. عدنا ما بعناش. ولا ولا هو إلا بالله. ولا بالبيع. بنتغدى ونرجع بالراحة. ولا تقول؟ نروح نتغدى ونرجع؟ أكيد. عدو مليان. بنرجع على بعد الظهر بنتغدى وبنجي معي الان سعيد سمبوسه هذا ايش تسوي له الان مات بس على العموم اذا ما تعب انا اجيب الايجار من منه وعد معي صغر بس صغر عيب كفو مسامح اه مش قطله مسامح لاغي سمير هذا سمير تعبنا بس على العموم سمير وينو سمير هذا سمير سمير ليار ربي جابك يا شيخ عبد الرحيم ليار اصبر علينا احنا شفاء الان مروحين من عند المطاب ومن صبح ربي وحنا نطلب الله وعد عمنا محاسم ناسم وسأل أمير ايو مشقة في الحماء في الصبح ربي للظهر الباب ارفع أنا رايح راجع والله بعنا زي الناس تعب تبهدلت مشقة انقعدت كله عشان الايجار حقي حقي طيب يا بالرحيم اصبر علينا خليك داري بالعيد أخي. انت فتحت موضوع العيد انا اطفح هنا عشان الفلوس اشتي عيد اشتي الفلوس للعيد اذا قدو صغر بجلالته خرجت منه الايجاب. عندكم ما بقدرش؟ يا ثلاثة بقص بقص بقص عليك ثلاثة شهور. اصبر عليه. خلاص اسمع انا بصبر لك بس اسبوع. اكثر من كذا انا هنا انا بعمل مقدار نفسي بعطيك حق اسبوع. بعد اسبوع ما بتخافش ما بتردكش بس تمام. ترى مشي يا ابني مشي. خرجت من السعر. ما آه. لا بندخل نتغديك انا آه. بتغدي على الحاصل اليوم حياك الله بدخل بيتنا انا بتغدي اقول لك اسمع بتغدي على الحاصل اليوم تخاري اخي بتغدي لي بالحق وانا بتغدي معاهم خير ان شاء الله تصدق قلبي برد من حاجه واحده لما اعطيت الرجال ما يحطه ايوه صدق والله عاد قال ليش ما بعتوش وعاد ما حصلناش شو نفسه حصلنا اللي ماسك بداله لكن حصلنا بضع يهنات وماشي بعت ثاني مره لا انا بتغدى وذا وبعدين هو بترسالي هنا انا باجي لك تغدي يلا يلا هند يلا تعالي تغدي يلا تعالي لذا قولي بسم الله يلا <تصفيق> تعالي تغدي اكيد ما عليك بس صح يا الله <تصفيق> <تصفيق> يلا قولي له هند ايش اللي مضايلك؟ كلمينا انت مش مع عوايدك هذا الشيء كلمينا ايش اللي مضايلك؟ يعني لا. الله بيجي الان ايش دخل هذا الموضوع وبعدين ابوك ما تشهيد تفهمي ايش يعني ما تجي يعني ضحى من شان عرضه وشرفه ووطنه تفهمي؟ وبعدين انا بصر عليك بحاله قول للنصر طيب انا مستعد اجيب لك ثياب عينك وثياب كل شيء بوسال اشتري لك كل شيء بس تعرف Cule pas de courte, cule آف الله، فدّع، تغدّيت؟ أكيد تغدّيت، تغدّك دائرة معدّي، قرسلتي وتعبت لأن نحن نشتغل شيء أكيد، بس يا ليش نتاك مغلوب، شكّل كنت قلت صح؟ ما بيش حاجة أقول لك مشي لا من مصائب الله أعلم ايش فيك يا اخي ما وجهك قلب اهدر بعيني اقول لك ما فيش حاجه الا والله في حاجه اشوف وجهك هنا من اول ما جينا وانت غالب وجهك الله اعلم ايش اللي براسك او شكلك مريض يا اخي ما شوف لو انت مريض لي حاجه امشي هنا برجلس وانا اهدى هلا. هلا جلس جلس. ب... الله على وش في يا سمير أنا حاسس إنه وجهك مرض أو في حاجة. ما فيش حاجة، كيف تقول لي ما فيش؟ أنا أشوف وجاك تغير مين أول ما جينا يا أخي أيوه، إيش في؟ أنا الآن واحدة مروحين أول أخذك شفت عبد الرحيم. يشتي حق الهجار. البنت القاله تقول لي هند، أشتي ثياب العيد وتاخذك داري، إيش بايش عمل؟ وتاخذك داري براتب أبوي المتوفي الله يجي كل عشرة شهور. أسمع بقول لك. بنشتغل. بنطلب الله، كم ما طلعنا؟ هذا اللي نشتغل به الان ولا يجيب لنا حاجه بنروح نشوف كيف كم مكانت الفلوس بنروح نشتريها تمام نستعين بالله والله اللي خلقنا وكتب رزقنا صلي على النبي عاده ولا طلب من الله انا ايش اللي منك هاش فلوس ابي كذا من البيت يا ولد بدك تشوف الكراتين مليانه قول لابوك عدنا ما مشيناش هذا الكراتين مليانه انا مالي داخل هاش فلوس حق الماي خارقه يا اخي لابوك عدنا ما مشيناش فهمه روح للمكتب واحنا بنجيب لك الفلوس لهيلاك انا بكلم ابي <تصفيق> انتم مش حق شغل انتم انا بكلم ابي كلم ابوك تكلمه عادة قول له الفلوس لا <تصفيق> ما أي شفت كيف حلت علينا المصائب اليوم؟ قفل اليوم من الصبح. حتى الموابير شكلها أزمة ولا بابور. صاحب المي عبد الرحيم وهند اخترت الشيك سواء أنا قد هم الثياب حق هند. هم من هم. صدق أنا معهم غير عبد الرحيم ولا إيش؟ إيش؟ لحظة. لأنه عبد الرحيم نهايته في لنفسي. الحمد لله كملنا المي. الحمد لله. بس باغي كرتون كرتون. هذا المشكلة. ايش نسوي ياخي المال نروح لحق المحل ضروري اشتري <تصفيق> الثياب اشتري الاقل شي بدل الهند صحيح مشينا ابو سند بن المحل مستودعين ولله عمره يالله تأخذ لنا كذا ثوب ثوبه حاجة مليح بس تمام موجود سعر حلوة وفي فساتين إيش شي عمر كم؟ و... عمر تسع سنوات بس بس, بس تمام في موجود إيش السعر المناسب كم سعر كم عشر ألف, ألف ما حاجة بعشر ألف اللي ألف قل حاجة بتحصل في عندي أقل حاجة يعني مثلاً زي هذا بيخرج لك 25000 في هذا 25000 أمير لك 25. ايش نسوي؟ كيف؟ انا يعني افتكرت انا 10000 اللي بثلاث بدل 10000 لليمن ما فيش حاجه الله يعني ممكن قله حاجه وانا لو بتعاون معك بحكم امكانيتك معك عشان ممكن اعطيك للعشرين 20000 بعد كده ما تقدرش تخصم لك اقل ما كذا 10 تصدقني ما حاجه في السوق والمحلات الباقيه؟ ما اعتقدش انها سمير شكرا احنا بنفرق <تصفيق> <تصفيق> <أحن> <تصفيق> انا بخصم لكم الى 20000 هذا اللي اقدر لا, لا احنا معنا 10000 بس الله كيف تعمل نفس عادي عادي يا أستاذ إيش كان يستهمنك نحدي معك والله كان يشومني دارفستان ومعهم عشر ريال طبعاً ما عندهم كاني يعني أنا الصراحة معهم إلى العشرين هذا هم العشر 10000 ما حاجة يعني أقل تسعة يعني بصراحة طيب ممكن فيزا. طيب أوكي معي أيوة. ايش الحل الان يا سمير؟ تقول لي ايش الحل؟ قلت لك شفت الدنيا غاليه تقول لي طيب يا اخي ممكن اسالك الان وقت سله يا امير وقت سله الان اسمع ابوك بحام الوطن وقدم بس الوطن ايش قدم له؟ الوطن ايش قدم له؟ مشي. مشي. هذا المبلغ المطلوب طيب فوتك انا قلت لها هي خلاص يا غير هو بيتكم وانا بدخل بقول لهم ما انا غشيت لا، الحمد لله ايش بقول لهم ما انا غشيت هذا ايش أصلح؟ هذا شفت القلق يعني ايش اعمل ادخل بقول لهم ما انا غشيت الله والله انا الحين انا قاعد بسرق انا بظن لما كلهم في برجع الشغل. الله خدمات. يا يا يا يا يا يا من معي؟ يا أخي يا يا يا يا يا أيوه. حقتك يا اخوي. اقتل لا لا عذرنا لا لا مستحيل يا اخي اذا ما تكاتفنا وتعاوننا بين بين البين كبر حمل الله. لا عذرنا انا مستحيل اشيل اخي اللي واعتبرها دين ما دام انه دين عيوني انا بجيب لك دين وبجيب لك ال... وباجيب معك الفلوس وبشتغل وبجيب لك بس فين وصل لك عشان اجيب لك ال... اذا ما لغيت اناش تلاغيني انت ما لغيت اناش يا اخي صدق به عادي يا اخي اذا ما تكاتفنا نحن وتعاوننا كبر الله. لما تكاتفنا وتعاوننا بنعيش بسلام كثر الله من أمثالك وجزاك الله الف الله ما قصرت ولا بسالك هذا المعروف والله اي خدمات ايوامك الله يحفظك انتي جالسه ترايح عندي طيب ما تشيش تعرفي في الكيس <م. انتي تقولي ايش في الكيس